Claus Iohannis, mesaj crucial în apropierea summitului NATO de la Bruxelles Predintele Claus Iohannis a declarat miercuri, în cadrul primului summit parlamentar al formatului bucurești B9, ce summitul NATO de la Bruxelles din acest an va marca o nouă etapă în procesul de adaptare a alianiei la provocările și actuale de securitate, precizând ce România va rămâne același aliat parteneri partener de încredere. Summitul NATO de la Bruxelles din acest an, va marca o nouă etapă în procesul de adaptare a alianiei la provocările și amenirile actuale de securitate. În pregătirea sa, summitul formatului București de la Varovia din luna iunie, pe care îl voi coprezida împreună cu președintele Duda, va avea un rol foarte important. În acest context, implementarea de plină a deciziilor pe care le-am adoptat la summiturile NATO din Aragalilor de la Varovia este prioritar. În continuare, va trebui să susținem ca prezenă aliată pe întregul flanchestic, de la Marea Baltic la Marea Neagră, să fie unitar, coerent și eficient. Pentru a servi scopului de consolidare a posturii de descurajare, iaprarea apărarea NATO? România susține ferm inițiativele aliate care ajută la realizarea acestui desiderat punct în completarea acestor eforturi. Partenerii alianiei, de la STSU, Trebuie să beneficieze, în continuare, de Atenea și sprijinul NATO pentru consolidarea rezilieniei lor. <fie> în același timp, susținem inițiativele destinate gestionării amenirilor din vecintatea sudică a Euro-Atlantic, inclusiv prin creterea rolului NATO în combaterea terorismului. De asemenea, România susține ferm dezvoltarea parteneriatului dintre nato și Uniunea Europeană, îndeplin complementaritate. Punct am încredere ce? La summitul NATO din acest an, vom reitera, prin acțiuni decizii concrete, unitatea i solidaritatea aliailor, precum evaluarea unei relații transatlantice solide. Am convingerea că deciziile pe care le vom adopta la Bruxelles, în iulie, vor face ca NATO să fie o alianță mai puternic, iar România va rămâne acela-i aliati parteneri de încredere, responsabil, dedicat de plin proiectelor aliate de consolidare a securitii regionale internaționale, a spus Klaus Johannes, în cadrul summit B9.